السلام عليكم اخوان كتيرين بخير عليكم لباس نديرو ريفيو على PS من بعد باش لي في الفيديو شاء الله خليكم معانا على بركة شتي لعابة في في و الخطة، وحد اللعيبة العام ألفين و زوينة، هذه جوازه ديال زيرو هنا واش انا ما هذا كيفاش كنت بغيت لاعب واش كيتفكور واش تلعب على الكونتراط واش على هو كيوضع الدفاع و تلعب الكونتر اتاك ني و من النهايه اه و لاعبين لا مازال غير اللعب ديك هاد العصا راه وليت كيفاش التجديد ديالو، و هاد العام باش يعني، شي حاجه مبقاش بحال داكشي كان، خصك كل عشرة د تجدد اللعاب، باش شويا الصراحة القضيه زوينه و نعجبها من المهم كان فقط كاين هنا كتخسر مع فراقك كيعطيوك فراقك الصراحة اللعب قاصح، سلام هاذي ندخلو، شاء الله. ندخلو مع تسج. شوف صافي هكا تضرب الحمص صعابه هذا الماتش واخا ما عرفش اش دار واخا ما عاد ما كيتخاثروا داك السوب الماتش تاع هذا المهم أنا <hesitation> باك لي كنحطو ديال روما، لكن كنلعب معاهم في روما كنكونو أنا ما رابح حتى ماتش، رابحيني، رابحة بزز، كنت رابحهم ها للبيت ما ما كلهم شاء الله غير ما الفرق هاذي في فرنسا كتلعبها و نتا مقاصين بزاف، هاذي هنايا تحديات، دخل نشوف، كيما كانت في PSD ألفين و عشان و عشرين خدلاو غير أنا مداروش، كي كانت عاديه هاذي كلهم أونلاين. أنا الله كان هادي هاي كويسة أنا ما عندي مشكلة أنا دي نشوف ده بقى، جيم فرخ. أنا المدرب بقى من اللعب. ما هو متعلق باللعب اللي كيني؟ شو؟ ديروري؟ ما شاء عندي ده زيدو كاين هادي زي إلا كانو عندك مجموعين يمكن ليك تزيدو من هنا و عاد ترجع تزيدو في هاد البلاصة ، مكانوش عندك حركة هو عندك عطينا جوج هنا غدخل تزيدها من هنا في هاد البلاصة ، هنا نزيدو ف شوت ناقص، هاذي الكرة كيفاش كيشد الكرة و كيبلوكي سباري ديال المرض كي صحيح فيهم الشدة في على لا ديالو، هاذيك التايكون كندخلو منها يمكن انا نزيدو كان عندك سوف تلقى الفيديو كيف ستلقى الساطرة لذا سوف لكم المهمة التي و تزيدهم و كيتزادوك و كيتزادوك لا يوجد العابة لا يوجد العابة نحن ما من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من هادي يمكن لك ها. أنت معي اعترون معا سعى بي دير مش ها ما شك تديد ما باعيش نزيدة وفيش كتديد هذه كتشي عند لعبة كتشي عند لعبة كتشي كتشي حالي رانا عندك عشر الاف رغطة عصر الاف يعني. ما عندي هاذ المدربين عندي غير جوج، نوريك دابا عندي مدربين، هنا الطلب ديال الكوندرات، ما المدربين عندي القضية زادا زوينة ديال اللعابة لي محتاجهم فوني ال ام دي ريكس ادخل الشريعه نيشن ديال تشوفها ديال مبروك شغلان، كاملين كيما هنايا، طوخات، هنايا لعبو تي، و عاديين، ليفاندوفسكي صلاح، نسيت حبحب، نسيا، موجود، هنويا، كل que يجب ان نتعلم كيف سوف نتعلم بسرعه هاذي كلها هاذي كلها هاذي كلها هاذي كلها هاذي كلها هاذي اهلا هلا سهلا و ربنا يجب ان كورونا شوف اجل ايه نتعلم من اجل ان نتعلم من اجل ان عندي انا لا هو ال اللي جائبر ان ذ preliminary You can ask me to go to to go to the to to حدي ديال ملي كيكون ولا لا، حدي زوينه فيها مبقاش كتلعب دوك الماتشات في السباس تسنى تلعب مع نعال ارفع فهم جيب اعتمدت ان مواجهه تركني ادي من العادات الغربيه تجربه من النموذج تشعر برأيي فينا <تصفيق> من يلاقوه الله فيديو <تصفيق> إن الله.